sledujete fosilní televizní vysílání, generální tajemník, alebo ne, tostuž této srandy. Jmenuji se Román, jsem starý suchár a jsem pravděpodobně nejstarší aktivní youtuber na české YouTube scéně. V tomto kraťounkém videu bych vám chtěl poděkovat za vaši přízeň. Říkali jsem si, že by bylo hezké, kdybych ke svým nadcházejícím narozeninám dostal dárek v podobě jednoho z ta odběratelů. Vy jste ale má očekávání překonali. Takže té mety jsem dosáhl už teď. Za to vám ještě jednou děkuji. Doufám, že se vám budou má budoucí videa líbit a že se tedy uvidíme někdy příště u videa na však to znáte úplně jiné téma. Naschledanou a mějte se krásně.